Tällä videolla kerrotaan, kuinka luet e-kirjoja Ellipsin e-kirjapalvelussa, kuinka palveluun kirjoudutaan ja kuinka e-kirjoja käytetään. Aloita menemällä kaakkuri.finna.fi-osoitteeseen. Älä käytä hakukonetta Ellips-palvelun etsimiseen, sillä vain kaakkurin kautta pääset oikeasti lukemaan Ellipsin e-kirjoja. Aloita hakemalla kaakkurin perushausta joko suoraan tietokannan nimellä Ellips tai haluamallesi kirjan nimellä. Haemme nyt Ellipsillä. Klikkaa Ellipsin nimen alta kohtaa Tietokannan käyttöliittymä ja siirryt Ellipsiin. Anna pyydettä Saksamkin käyttäjätunnus. Klikkaa vielä sisällä Ellipsissä kohdasta Kirjaudu sisään. Klikkaa kohtaa Hyväksyn tietojeni tallentamisen ja lopuksi klikkaa Haka-login Valitse Hakasivulta oikea korkeakoulu eli kaakkois somen ammattikorkeakoulu. Tarvittaessa vaihda kieli oikealta yläpalkista. Anna taas Xamkin käyttäjätunnus ja hyväksy palveluntiedot. Nyt voit joko selailla Xamkin kokoelmaa tai hakea tiettyä kirjaa. Haetaan kirjaa hakusanalla Henkilöstöjohtaminen. Valitaan kirja Henkilöstöjohtaminen strateginen kilpailutekijä klikkaamalla kirjan nimeä. Tämän kirjan laina-aika on joko 14 vuorokautta tai yksi päivä. Ellips-kirjan laina-aika vaihtelee hieman kirjan mukaan. Jos kaikki ovat lainassa, kirjan voi myös varata. Kirjoja on tällä hetkellä käytössä 30 kappaletta, eli 30 eri käyttäjää voi lukea kirjaa yhtä aikaa. Ellipsin kirjoissa vaihtelee myös se, onko kirjasta ostettu yhtäaikaisia lukukappaleita vai lainakertoja. Henkilöstöjohtaminen kirjaa voi lukea sekä suoraan selaimessa, että ladata sen omalle koneellesi. Varsinkin osa vanhemmista kirjoista voi lukea vain koneelle ladattuna. Lataamista varten tarvitset vielä erillisen ilmaisohjelman, joka on tietokoneelle Adobe Digital Editions tai mobiililaitteelle Ellipsin oma sovellus. Elipsissä on hyvät ohjeet lukuohjelmien lataamiseen. Hyviä lukuhetkiä ja älä epäröi pyytää kirjastosta apua, jos ei-kirjojen käytössä on ongelmia.